Hei sånn! Da vil jeg ønske velkommen til kurset praktisk produktion av nettkurs og fleksible undervisnings opplegg. Ja, men Hafton, det der hørtes veldig langt og byråkratisk og vanskelig ut. Skal vi finne på noe litt enklere? Jeg er helt enig. NETPAD 2 heter det. NETPAD 2 er vi i med nå. Og NETPAD 2 det er jo noe som bygger på NETPAD 1, eller? Det stemmer. Fordi i NETPAD 1 så lærte du teoriene om hvordan du ska undervise på nett. Men nå skal du gjøre noe helt annet. Nå skal du ta det du lærte i NETPAD 1, og så skal du da anvende det for å lage ditt eget nettkurs. Hva er det som er eksamensoppgavene her avstand? Det er faktisk å levere nettkurset. Så det vi skal levere og når det er ferdig her det er at du faktisk skal lage et nettkurs og en stor anbefaling for oss det er at hvis det er et nettkurs du trenger å lage jobbsammenheng likevel så blir det mye mer relevant for deg. Så har du en case der du faktisk skal lage et ekte kurs så anbefaler vi dig til å benytte muligheten til å lage det under veiledning av oss. Vi har noen viktige frister som du må merke deg, og de ser du på skjermen her. Bland annet i den første modulen så har vi en medstudentvideringsoppgave, så det er noen tidsfrist på den. Og i tillegg så må du da merke deg den endelige eksamensdatoen som da er den 23. maj. Da har dere møtt meg og Haftan, men vi har med oss også noen andre dyktige kollegaer til å undervise og veilede dette kurset. Og de som du kommer til mest sannsynligvis til å møte utover meg, som da er fagansvarlig, er da Virus Kadikaro Barrek og Randi Elisabeth Hagen. Vi er veiledere. Och i tillägg till det så har vi en väldigt god vägledningstjänst, som du förhoppningsvis har stiftat bekännskap allredje förra semestern. Eh och där möter du Ola Andreas och Annette på dagtid, kvällstid och i helgarna. Vi kommer tillbaka till mer om det lite senare. Och så är frågeställan: Vad är skillnaden mellan Netpad 1 og Netpad 2? I NETPAD 1 så handler det veldig mye om at du skulle på en måte følge en progresjonsplan hvor du skulle gjøre en del praktiske oppgaver. O det det var en del av av en examensmappe. Designe i NETPAD 2 erligt andet dedes. For at du skal enkelligt en må jobbe med en idee til et natkurs og få oppfølling fraæjledderene til at det blir et fulstand nettkurs. Så allerede i den første modulen skal du på en måte begynne ut hva er det egentlig denne ideen min er. Og, litt, og det handler veldig mye om å gå gjennom avklaringer for ting og tank som du må gjennom for å kunne lage et nettkurs i den organisasjonen som du jobber i. I Modul 2 så skal du ta og bakerdan ideen ned til en typ aarkitekteinning for kordan kurserligt ska se ut. For det skal, du skal påø på du begåp en helhetlig bilde av kordan de der här nettt set ser ut. Og når du har den arkitekttegningen for hvordan kurset ditt skal se ut, så skal du begynne faktisk å lage kurset ditt, og det handler, blir da tema blant annet i modul 3. Og de resterende modulene er på består av eh, veiledning og oppgaver som, som er nødvendig for å lage eh, nettkurset ditt. Du skal da blant annet gjennom eh, hvordan du skal pilotere, du skal lage det planet for hvordan du skal drifte nettkurset ditt, og ikke minst så må du da eh, også lære deg håndtverket eh, for hvordan du skal revidere nettkurset ditt før du da i den måten, eh, avsluttende modulen, modul 6, har mulighet til å ta tilbakemeldingen du har fått fra veilederne til å få revidere slik at du kan levere fra deg et ferdig nettkurs da, som skal leveres til eksamen. Du står fritt til å lage nettkurset ditt i vilken plattform som du måtte ønske. Så hvis du på din arbeidsplass har en plattform du skal lage et nettkurs som skal brukes etterpå på din institusjon på ditt arbeidsplass så kan du godt bruke denne plattformen. Men da er det viktig at du sørger for at både veileder og sensorer har tilgang til innholdet slik at de kan veilede og vurdere deg underveis. Som vanlig så stiller vi tilgjengelig en sandkasse som du kan bygge nettkurset ditt i. Og du fick utdelt en sandkasse forrige semester, og den sandkassen den skal du fortsette å bruke mens du bygger nettkurset ditt dette semesteret. Og så er det store spørsmålet, hvordan er examen organisert i NETPAD 2? Vi har kalt for deleksamen 1 og deleksamen 2. Och det liksom en följer lite den samma modellen som i Notepad 1, då du hadde en examensmappe. Du har en del små praktiske uppgifter og flexarbetsuppgifter som skall då og och dessa då måste vara godkända av handleder. Eh det som är specifikt med dessa uppgavna er at de eh hjälper dig framover i processen för att lägga ner kursedit mens del examen 2 det er da å lage det nettbaserte nettkurset eller nettbasert undervisnings opplegget som du skal lage. Som sagt tidligere så ska vi du altså bygge et nettkurs under veiledning i dette kurset og hvordan skjer denne veiledningen sånn rent praktisk. Jo du kommer til få mange oppgaver underveis som du skal på en måte eh, gå noen checkpoints eh, i en prosessløp i forhold til å lage nettkurset. Og hele tiden så vill du ha en veileder ved din side som på en måte gir deg tilbakemeldinger på de tingene som du har gjort i utviklingen underveis av ditt nettkurs. Og så får du konstruktive tilbakemeldinger som du kan ta som utgangspunkt og revidere innholdet mot det endelige målet til slutt som er det ferdige nettkurset. Så i tillegg til å ha den her jevne progresjonen i veiledningsprosessen så er det gjerne det at når du egentlig kommer til støtet hvor du skal gå i fra arkitekttegning til å måte sette opp nettkurset ditt så må du ha noen å spille ball med. Og for i det behovet så har vi satt opp en del webinarer hvor vi skal prate om produksjonen av nettkurs. Og den oversikten over disse webinarene ser du på skjermen og de vil være spesielt knyttet til modul 3 hvor du da skal bygge ditt nettkurs. Og som Halvtan akkurat var inne om, så er det jo sann at det er lurt å ha noen å spille ball med. Og vi vil anbefale dere at dere får en læringsvenn eller to. Dette er ikke obligatorisk, men vi tror det vil være veldig nyttig å knytte sig opp mot andre personer som enten er knyttet til det samme fagmiljø som deg, jobber på samme skoletype, jobber på videregående ungdomsskole, høyskole, og at du får med noen mennesker som er i den samme problemstillingen og jobber at nå samtidig som dig prøve å finne ut av hvordan skal de klare å lage et godt nettkurs. Så vi anbefaler at dere går sammen og finner dere en læringsvenn. Og vi vil oppfordre til å jobbe i grupper selv om det faktisk ikke er en obligatorisk del av dette kurset. Og husk når det gjelder disse oppgavene som skal leveres, så er de individuelle. Selv om du spiller ball med andre, så må du huske på at du ikke må levere den samme oppgaven, for det blir plagiat. Det faglige innholdet i NETPAD 2 følger noe av den samme strukturen som i NETPAD 1. Så det vil si da at til venstre her så ser du da en navigasjonsmeny med ulike alternativer. Og vi anbefaler deg at du går inn bland annet i forkurset og gjør deg kjent med viktig informasjon. Her vil du bland annet finne en beskrivelse av læringsmålene, hvordan eksamen er organisert, ämnet emnet er bygget opp og videre beskrivelser om veiledningen som vi nettopp har snakket om. Så til hvordan du stiller spørsmål til oss veiledere i dette kurset. Og det er på samme måte same procedure last year. Vi følger de samme prinsippene som vi hadde forrige semester. Vi ønsker at dere stiller fagspørsmål i diskusjonsforumet i Canvas. Vi ønsker ikke at dere sender oss personlige meldinger på Facebook. Der kan dere godt stille generelle spørsmål knyttet til kurset. Og vi velger fortsatt å bruke den samme Facebook-gruppa som vi brukte forrige semester, nemlig facebook.com groups slash netpad. Men av og til så kommer det opp spørsmål som ikke egner seg å stille i en felles gruppe der mange andre hører på og er med i diskusjonen. Så visst du må stille oss veilederne et personlig spørsmål så er kanalen for det å sende en e-post til MOOC alfakrøll hiof.no og husk på å markere vilket studie du er student på. Jag håper du benyttet dig av videovejledningen som vi har tilgjengelig for deg 25 timer i uka forrige semester. Men ut fra så viser det at flere har en stor mulighet til å få hjelp også av våre veiledere dette studie. I stedet for å sitte og lure på nå hva i all verden er det som menes her så vil vi opp for deg i stedet for å sitte og være frustrert. Bruk den veiledningen som er tilgjengelig for dig og still spørsmål der. Der møter du Annette og Ole og hvis de ikke klarer å svare på spørsmålene dine jo så kanaliseres det videre til oss andre veilederne. Og på skjermen nå så ser du tidene 11 til 1 mandag til fredag og på søndag og samme tider gjelder fra 18 til 21 fra mandag til og søndag. Vi vet at veldig få dere studerer på lørdag og på fredag kveld, derfor er det ikke veiledning til de tidene. Sånn praktisk, hvordan få til veiledninga, jo så går du in på whereby.com slash og når du kommer inn der første gangen, så må du kanskje godta at nettleseren din får beloh til å bruke mikrofon og webkamera. Og vi synes det er veldig koselig hvis vi også får lov å se dere i tillegg til å høre dere. Grunnen at vi bruker denne type tjenester i stedet for en vanlig telefon, jo det er at her kan du også dele skjerm og vise oss for eksempel tekniske problemer. Så vi startet med å si, så skiller jo dette studiet seg ut eh, ganske mye fra Nettped 1-messig. Nettped 1 så var det veldig mye struktur, moduler, gjøre oppgaver, så er jo hovedtyngden av dette studie her basert på at du skal lage et nettkurs. Og vi vil anbefale deg at du rett og slett setter opp din egen progressionsplan og planlegger uke for uke. Hva er det jeg skal gjøre for nå. For detta er jo veldig fleksibelt. Det er basert på at du søker kompetanse om hvordan du skal lage et nettkurs. Och så vil jeg egentlig bare understreke at dette her är ett utviklingsprosjekt og vi går over i etappe 2. Så det er jo egentlig veldig mye som er nytt for oss i forhold til hvordan vi har strukturert og organisert kurset og hvordan vi skal følge opp dere i praxis. Vi har vist hvordan vi lager nettkurs på høyskolen i Østfold, men det er på en måte ingen fasit. Så veldig mye av det vi presenterer i denne modulen er jo våre erfaringer og våre tanker i forhold til nettkurs. Det skal på ingen måte ses på som en fasit, men som en mulighet for å ha en slags mal i progresjonen av nettkurs. Du står helt fritt til å velge vilken som helst inspiration, du ønsker ha for dine nettkurs. Och då gjenstår det inn som jeg måtte bare si god nettbed!